Ég heiti Dóra Björn Guðjónsdóttir og ég er alinn upp í 11. dalnum í Reykjavík. Ég er menntuð í heimsbyggi og alþjóðafræð í, í Oslo og Berlín. og Ég flutti heim 2016 og hef búin að taka virkan þátt í tveimur alþingiskostningabaláttum með pýrétum og hef lært mikið af því. Ég er mjög upptökin af gildum eins og samráði, sjálfsákvæmna rétti einstaklingsins, gagnsægi, og við leggjum áherslu á áframhaldandi opna stjórnsýslunar og ég er upptekinn að aðgengi allra upplýsingum og aðgengi allra að líðræði samfélaginu okkar og öll þessi gildi tvinnast saman í kjarna hugsun pýrata um líðræði. Og ég tel það vera mikilvægt að við leggjum áherslu á aukið samráð við hagsmunaasamtök. Til dæmis málefniin fatlas fólks af því að með meiri samráði og með meiri líðræði þá tel ég að betri ákvörðunir verði tæknar peningarbetur nýttir og færrið með gerð. Þannig að mér finnst mér mikilvægt að tala um þessi mál. Um, Auðvitað þess finnst mér mikilvægt að við Píratar um, stöndum með okkar frjálslyndu gildum sem að snúast af því að eh, frelsi einstaklingsins eigi eingöngu að takmarkast við frelsi annara. Og það eru svema reglugerðir hérna í borginni sem að mætti endurskoða í því ljósi af því að það er mikilvægt að að styðja við menningar grósku og nýjar hugmyndir og ekki takmarkaðir bara með einhvers konar íhaldsemi eða fordómum þeirra sem eru að búa til stefnu eða eða reklugjörn. Þannig að já, þetta eru kannski helst þau mál sem að ég vil tala um í borginni.